انا وانت ناس عملين جدا وبنحب ننجز وفي الفيديو ده هنذكر مع بعض خمسة وعشرين دقيقة وبتركيز انا هتذكر اللي عليا وانت هتذكر اللي عليك ايا كان بقى ايا كان تحفظ هتراجع هتلخص هتفهم هتسمع ايا كان وبعد الخمسة وعشرين دقيقة هناخد خمس دقايق راحة في الفيديو اللي فات من ضمن الطرق اللي ممكن نجمع بها القرآن بالمذاكرة ان احنا نقرأ او نستمع للقرآن الكريم بين جلسات المذاكرة وده بالفعل اللي هنعمله في الفيديو ده. يعني الطبيعي ان احنا نريح ظهرنا نغمض عينينا ناخد نفسنا نقوم نتمشى نشرب ميه كل ده والسماعه في ودني وبعد بقى ما نخلص كل جلسات المذاكره ونعمل اللي علينا هنكافئ نفسنا بمكافاه صغنونه كده انا عن نفسي هجيب لي شوكولاته بحبها وانت اعمل انت عايزه يلا بينا يلا بينا Welcome to the new podcast. بابا كله تمام que fica sem minhas tosas. I don't Gracias. الخطه اللي دراها ولكن هناك العديد من المصادر التي طعم الشوكولاتة بعد ما تخلص اللي عليك حلو قوي.